مهنيا ولا مازاله تشبه عليا ولا خلاص راهي ناس يا ما تحكولاش وش راه صاري فيا بلي نبكي كي نتوحشو هاد الشيء ولات لي سيطع دير كش في صامة سيلولي عليقها وجيبولي اخبارها ولا راهي مغمورة ولا بهنيان ولا مازلة تشبت دانية ولا اخلاص اهي ناس يا ما وش راه صاري فيا بلي نبكي كي نتوحشا هاد الشيرة ولات لي سيطاني تبغيه سي با باسكو في سرابا مازال مازال I'm stop خير لوز بروديكسيون صومينيال دبا علي زهير كالي صعبي رشيد أوسط دبي صعبي عادل وعادل يحيى أيمن غربي صعبي رشيد في إيماب ونشادة زيد علي بلاك صعبي زيد علي بلاك كل دعوة هانية كاع لي زامور لي زامور يز كاع لبغاك لا بل ما كانوا كاع غاية